آه كلمة اللي هي يعني تكون بأن كما قال أحد الإخوان مقبيروا يعني في فبرو وكذلك الكبير فهذا يعني فقط الكبير فانا يعني اؤكد عليك ان هو بحق هذا الكتاب يعني هو يعني آه يعني آه يعني آه يعني يعني يعني يعني وحد خزان من المعلومات ومنظومات يعني آه كبيره جدا لا على المستوى الافقي ولا على المستوى العمودي ايضا ولكن انا فقط بغيت بان هذه الدراسات اي خاصنا يعني في يعني الانتاج في طبع ثقافي وسياسيه ودبلوماسيه قويه رصينه متينه يعني قادره على الاقناع ديال الغير قادره كذلك على المرافعه في ديالنا يعني العادله ولا قلت إخوتي الكرام حتى لقط على الجميع أه يعني أه كما كنت على أهل حبيبة من أمدداري و مرحبا بكم بالعيش، وحنا صغار يعني كل في هذه الازقه التي حولنا وحنا باقي صغار، كنا دائما كنا كنشوفوا بان في جو مش التعايش اللي كانت علينا، يعني بهذه المناسبه ادعو الجميع الاخوه جميعا ان يكون فعل ثقافي في مدينه مش هو فعل يعني للاهتمام والتعايش والتسامح والتفاهم والتصرف، وبما ان يعني الكتاب ديال السيد عبد العزيز كبير حول انها يعني بلادها انثى يعني كذلك المملكه المغربيه هي مملكه انثى يعني وهي يعني مملكه مهي يعني في لا إخوتي الكرام، الدعوة ديالي يعني متواضعة، وأنا يعني السهل أن أتقدم يعني أمام هالجملة من الأساتذة، يعني مرة أخرى أن يكون يعني الفعل الثقافي يعني في المدينة الحقيقة يتناغم ويتجانس مع الروح ديال المدينة، والسلام عليكم.